Les noves tecnologies ens determinen també nous models, no només nous models de producció, un nou context també relacional i és evident que havíem d'aplicar, així ho hem entès, doncs aquestes noves tecnologies, com deia, el que és el vot a les cambres.